السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه النهارده في الفيديو دوت عايزه اعمل لك طريقه الملوخيه آه بس عايزه افكرك ان لو اول مره تشاهدي قناتي دوسي اشتراك او سبسكرايب وفعللي الجرس ودوسي لايك لو عجبك الفيديو وشير للكل آه يلا بينا نشوف الطريقه طريقه سهله ولذيذه وجميله جدا آه دلوقتي انا آه في ناس كتير بتحب الملوخيه اللي هي الخضراء سواء خضراء او اكياس فاحنا دلوقتي انا عملها. انا انا عملت ديت اللي هي الفروزن الاكياس وعامله جزء صغير انا بحط الشوربه بغليها وبحط بقطع من الكيس اللي انت عايزاه واقوم حطها. وبيفك معاها طبعا وهي بتغلي في الشوربه وبعدين عشان تفضل خضره معاكي انا بحط شويه بيكنج بودر. هاتي بيكنج بودر عشان تفضل ايه خضرة معاكي وبقلبها عشان يبقى لها وتبقى لونها خضره وجميله ولذيذه وبعد كده بعمل تعمل الثومه ومعاها الكزبره وقرن فلفل لو تحبي بتحطي هنا الماده الدهنيه سواء زيت او سمنه زي ما انت عايزه انا عندي علشان بحب بعمل زيت شويه يعني بقلل قوي بس هي شايفه انها محتاجه شويه صغيرة كده عشان ما تتحرقش بس وعايزه أقولك لك ان الملوخيه برضو ممكن تحط لها سكر كده عشان تديها هتبقى مسكره وجميله طبعا لو عندي انا بحب بحب احط فيها مكعب مرق تدي طعم جميل طبعا هايل بس هي ما بسيبهاش بقى تقعد تغلي كتير لا انا أه بس دلوقتي انا عملت التومه هحطها بقى عليها شكلها شهر وجميل ألف هنا وشفاء دلوقتي كده الملوخية خلصت وأغرفها انا عملتها لك بطريقة سهلة بسيطة وسريعة علشان وقتك علشان لو تحبى وقولي لي رأيك في التعليقات تحت رائعة رائعة رائعة افكرك تانى دوسى اشتراك او سبسكرايب وفعل الجرس دوسى لايك لو عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته